Перебуваємо десь до двох місяців. – Ти їсти не хочеш? – Сплатки хочу. – Ти і йдеш сплатки. Мама Поліни Марина Лобода смарженська каже, народила її на сьомому місяці вагітності. – Лікарі кажуть, що вже набагато краще, так як дійсно вага була кілограм 150, зараз 2,510, то буває, скидаємо, буває, набираємо вже, правда, їмо трошки, майже половину за бутилечки, половину докормлюємо.